السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة السنوات, السنوات العامة آه كل وانتم طيبين النهاردة الحلقة الثانية معنا في الجزء الثاني من الباب الأول هنتكلم النهاردة إن شاء الله على أعداد الكم شرحنا في الحلقة اللي فاتت جزئية كبيرة جدا بالنسبة لمجهودات العلماء لمعرفة بنية الزرة وصلنا مع بعض لأهم نظرية عندنا النظرية الزرية الحديثة بنية النظرية الزرية الحديثة لثلاث مبادئ أول مبدأ أيوة كده الناس اللي بتبتدي تشتغل معايا وتحاول توصل معانا الفكر كويس رقم واحد مبدأ الطبيعة المزدوجة اللي اسمه مبدأ إيه الطبيعة الموجية اللي عمله أساساً عالم اسمه دي براولي قال لنا إن الإلكترون جسم مادي سالب له خواص موجية وده كان بيعالج عيب من عيوب أو قصور بور المبدأ الثاني اللي هو مبدأ عدم التأكد مبدأ الاحتمالات مبدا الاحتمالات عمله عالم اسمه هايزنبرج هايزنبرج قال لنا استحاله لتحديد مكان وسرعه الالكترون معا في نفس الوقت ولكن نتكلم بلغه تسمى لغه الاحتمالات ودخلت معنا افكار الاوربيتالات وايه كمان والسحابه الالكترونيه قلنا الادق في التعبير لزياده الاحتمال هو الاوربيتال اللي يعتبر الوصف الصحيح للسحابه الالكترونيه آه المبدا الثالث في النظريه الذريه الحديثه يا شباب اللي هو عباره عن ايه المعادله الموجيه اللي وضعها العالم شرودنجر بناء على افكار اربع علماء قبل كده بلانك اينشتاين دي براولي، هايزنبرج طب احنا استفدنا ايه من المعادله الموجيه احنا بنقول دلوقتي النظريه الذريه الحديثه بنيت على ثلاث اسس الاساس الاول مبدا طبيعه مزدوجه طبيعه موجيه الالكترون الاساس الثاني للناس اللي بتحاول تحفظ معايا بعد ما بتفهم في مبدا عدم التاكد اللي هو مبدا الاحتمالات، الاساس الثالث المعادله الموجيه. احنا استفدنا ايه من دراسه المعادله الموجيه؟ ثلاث إيه إيه نتائج مهمه جدا، رقم واحد ايجاد مستويات الطاقه المتاحه لحركه الالكترون، رقم اثنين تحديد المناطق التي يزداد فيها احتمال تواجد الالكترون اللي ممكن نسميها الاوربيتال، رقم ثلاثه معانا اعداد الكم. درس النهارده كله زي ما هنشوفها على كده مع بعض ونتعلم مع بعض بيتكلم على اعداد الكم اعداد الكم دي فكره بدا ياسسها العالم شرودنجر بناء على افكار مجموعه كبيره من العلماء اعداد الكم لما نيجي نتعرف عليها وندرسها النهارده في عندي عدد كم رئيسي اساسي عدد كم ثانوي فرعي عدد كم مغناطيسي عدد كم مغزلي يعني معايا اربع اعداد كم كل عدد لازم اعرف مين المكتشف بتاعه انا بستفيد منه ايه اقصى عدد متاح لي عباره عن ايه بعدال يعني الكامل لو جينا شفناها مع بعض على السبوره كده قلت اربع اعداد العدد الاول اسمه عدد كم رئيسي اسميه اساسي اكتشفه عالم يسمى بور رمز العدد الكم الرئيسي رمزه ان ولما اكتبه اكتبه ان سمول عدد كم تاني ثانوي عدد الكم الثانوي ده عدد كم فرعي اكتشف عالم يسمى سمر فيلد. الرمز بتاعه ال تمام؟ العدد الثالث عدد كم ايه؟ مغناطيسي اللي هو بيحدد عدد الاوربيتالات اللي دخلتها فكره إيه؟, ايه؟ زي ما قلنا من شويه المعادله الموجيه اللي عملها شرودنجر، عدد كم مغناطيسي رمزه ام، وخلي بالكم يا شباب ان عدد الكم المغناطيسي ده عدد دايما ايه؟ فردي. يعني اعداد الكم السنويه اللي هي اس وبي ودي وF المكتشفه F اعلى طاقه من D وD اعلى طاقه من B وB اعلى طاقه من S كل مستوى فرعي من دول بيحتوي على عدد من الاوربيتالات وعدد الاوربيتالات دو مين اللي دخل لي فكره عدد الاوربيتالات انهي عدد في الثلاثه دول عدد الكم المغناطيسي هو اللي يحدد عدد الاوربيتالات وايه كمان اي ناس اللي بتذاكر كويس وعدد الاوربيتالات قلنا ايه كمان الاشكال بتاعتها والاتجاهات الفراغيه العدد الرابع زي ما هنتعرف عليه عدد كم مغزلي ونتعرف على قدره ربنا هنا في حركه الالكترونات حركه مغزليه عشان تقلل قوه التنافر. يبقى انا عندى اربع عدد كم قلنا هنا بور اكتشف عدد كم رئيسي سمر اكتشف الثانوي المغناطيسي والمغزالي اكتشفوا عالم يسمى زيمان بس دي مش موجودة يا أستاذ في كتاب المدرسة للمعلومة لينا نعرفه العالم زيمان اكتشف عدد الكم المغناطيسي وعدد الكم الإيه المغزالي تعالوا كده نتعرف مع بعض على أعداد الكم عدد الكم الرئيسي ليه وظيفتين مهمين بيحدد المستويات الرئيسية اللي موجودة K, L, M, N, O, B, Q مختلفين في الطاقة والاختلاف بتاعهم كبير زي ما هوضحه على الصبورة اختلاف كبير في الطاقه أعلىهم طاقه كيو اقلهم طاقه كي مين اكتشف الكلام ده العالم بور لما بدا يفسر طيف ذره الايه الهيدروجين في النظريه بتاعته كمان عدد الكم الثانوي اس بي دي اف مستويات فرعيه مختلفين في الطاقه اختلاف ايه صغير بعد كده عدد كم مغناطيسي وظيفته ايه ثلاثه رقم واحد قلنا بيحدد العدد الاوربيتالات اشكالها اتجاهاتها الفراغيه اكس واي زد اللي هي ثلاث اشكال او ثلاث اتجاهات والثلاثه دول بيكونوا ايه متعامدين تعالوا نتعرف على عدد الكم عشان نعرف عدد الكم الرئيسي وظيفته ايه انا قلت عندي عدد على الكم الرئيسي ليه وظيفتين قلت واحده بيحدد مستويات طاقه رئيسيه كمان بيحدد لي الالكترونات كمان اللي عاوز يقول لي ان هو بيحدد معانا ايه ما يسمى به المستويات الفرعيه تعالوا نشوفه كده بالراحه مع بعض اول عدد معايا اللي هو العدد الاول كي كي ده مستوى كم رئيسي عدد كم رئيسي الاعلى منه طاقه المستوى ايه كي ال مستويات رئيسيه الاعلى طاقه المستوى ام مستوى رئيسي الاعلى منهم المستوى ام هم سبع مستويات كل دراستي على المستوى ام تنطبق على المستوى الخامس تنطبق على السادس تنطبق على السابع دي اسمها أعداد كم رئيسية أعداد دي الكم الرئيسية دي مختلفة عن بعض في إيه؟ في الطاقة طيب كي دوت عنده كام مستوى فرعي؟ عنده واحد بس سماه العالم سامرفيلد 1s ال عدد كم رئيسي يحتوي على 2s و2b إم عدد كم رئيسي يحتوي على 3s 3b 3d الإن عدد كم رئيسي يحتوي على 4S 4B كمان 4D 4F معايا كده بالراحة تقسيمه الذره اللي موجودة معانا قلنا المستوى الرئيسي الاول اسمه K بيحتوي المستوى فرع 1S المستوى الثاني L 2S 2B المستوى الثالث M 3S 3B 3D المستوى الرابع n 4S 4B 4D 4F أول علاقة تظهر النهاردة قدامي إن كل مستوى من دول بيحتوي عدد كل مستوى رئيسي كل مستوى يا شباب كل مستوى رئيسي بيحتوي عدد من المستويات الفرعية تساوي رقم المستوى الأساسي يعني الن اللي هو عدد أو رقم المستوى الرئيسي هيساوي ال L ال L المقصود بيه عدد مستويات فرعية بيساوي رقم المستوى الأساسي الرئيسي الأول واحد عنده واحد أه إن بيساووه إيه؟ الـ إيه. إيه. التاني عنده اتنين، التالت عنده تلاتة، الرابع عنده أربعة، الخامس عنده أربعة، السادس أربعة، يعني العلاقة دي تُطبق حتى المستوى رقم كم يا شباب؟ أربعة، لأن الإلكترونات لو زادت عن اتنين وتلاتين تصبح الذرة غير مستقرة إذا زادت في أي مستوى رئيسي عن اتنين وتلاتين. طيب، كده شفنا مع بعض عدد كم رئيسي وعدد كم إيه كمان؟ ثانوي. عدد الكم المغناطيسي بيحدد الاوربيتالات المناطق اللي بيزيد فيها احتمال تواجد الالكترونات عدد الكم المغناطيسي يحدد عدد الاوربيتالات اشكال الاوربيتالات اتجاهات الايه الاوربيتالات الاس عدد الاوربيتالات عنده اوربيتال واحد البي عندي 3 اوربيتال الدي 5 1 2 3 4 5 الاف سبعة اوربتال، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، يبقى الاف فيه سبعة اوربتال الدي فيه خمسة البي فيه ثلاثة، الاس فيه واحد، اوربتال واحد، الأوربتالات دي هي اللي أماكن احتمالية تواجد الالكترونات فيها أكبر ما يمكن، يعني بنزيد فيها نسبة احتمال تواجد الالكترونات بدرجة كبيرة جدا، الالكترونات بتتحرك حركة مغزلية يعني كل الكترون بيتحرك عكس التاني. الالكترون الاول بيتحرك مع عقارب الساعه والتاني عكس عقارب إيه؟ الساعه. طب ليه؟ عشان يقلل التنافر. بص ربنا بقى سبحانه وتعالى النظام في كل حاجه بدايه من الذره. الالكترونات بتتحرك عكس بعض. الالكترون الاول لو شفته على الصبورة كده بيتحرك مع عقارب الساعه. والتاني عكس عقارب الساعه. ده بيولد مجال مغناطيسي مخالف للتاني. المجالات المغناطيسيه لما تختلف عن بعض بتقل نسبه التنافر اللي موجوده ما بين الاثنين الكترون ده الكترون شحنته سالبه ده الكترون شحنته سالبه بس كل واحد بيتحرك عكس الثاني بيقلل التنافر بيزود استقرار الذره طيب كده المستوى الرئيسي الاول بيحتوي مستوى فرعي واحد و اس يحتوي على اوربيتال واحد المستوى الرئيسي الثاني يحتوي تو اس او بي طيب الاس في كام اوربيتال واحد والبي في كام ثلاثة واحد اتنين تلاته اربعه يعني المستوى التاني بيحتوي على اربعه من الاوربيتالات المستوى التالت في واحد في الاس في تلاته في ال B في خمسه في ال دي خمسه وتلاته تمنيه واحد تسعه يعني لو قلت ان تربيع بتديني عدد ايه يا شباب الاوربيتالات ان تربيع دي علاقه بتدرس عدد الاوربيتالات الاول عنده واحد، الثاني عنده اربعه، الثالث لما اربعه الاقيه تسعه، الرابع لما اربعه الاقيه كام؟ ستاشر طب لو ضربت ده في اتنين، 2 ان سكوير، 2 ان تربيع، ده بيدي عدد الالكترونات، والعلاقات دي لا تطبق الا على المستويات الايه؟ حتى الرابع، الاول، ثاني، ثالث، رابع، نشوف المستوى الاول، المستوى الاول اسمه كي اسمه مستوى رئيسي. اكتشفوا بور المستوى الاول يحتوي مستوى فرعي 1 s المستوى الفرعي اللي هو 1 s يحتوي على ايه؟ يحتوي على اوربيتال واحد بيتشبع باتنين الكترون يتشبع طب البي عنده كام اوربيتال؟ تلاته كل واحد يتشبع باتنين يبقى البي ممكن يحتمل كام الكترون؟ ايوه تمام سته الكترون طب ليه؟ لان كل اوربيتال بيتشبع باتنين واتنين في تلاته بكام؟ بست طب ال f خلينا في ال f ال f ده مستوى فرعي بيحتوي كام اوربيتال 7 7 في 2 ب 14 يبقى ليه f بتشبع ب 14 بيحتوي 7 اوربيتالات كل اوربيتال يتشبع باثنين ايه الكترون طب ال d تشبع بكام الكترون تمام 10 الكترون عنده كام اوربيتال 5 فبالتالي ال 5 في 2 بكام ب 10 طيب العلاقات الصغيرة اللي انا قلتها من شويه ان بيساوي l إن تربيع تو إن تربيع موضع أسئلة امتحانات خلي بالكم إن في فرق كبير جدا في الطاقة ما بين المستويات الرئيسية لو تبص معايا كده في الرسمة اللي أنا راسمها المسافة هنا كبيرة اختلفوا عن بعض اختلاف كبير في الطاقة المستويات الفرعية المسافة هنا إيه صغيرة الأوربتالات متساوية في الطاقة الأوربتال لبي أكس مع بي واي مع بي زد لنفس المستوى الفرعي بتكون متساوية في الطاقة ولكن تختلف في الاتجاهات تأيه ايه يا شباب تاني؟ تتساوى في الطاقة وتختلف في الاتجاهات المستوى الفرعي S ليه شكل كروي كوره كروي كوري متماثل حول النواة البي عنده كام أوربتال؟ تلاتة واحد بيكون في اتجاه X لو بصينا رسميته كده مع بعض هنرسم يعني مع بعض المستوى الفرعي B عباره عن ايه كل أوربتال شكل مسرتين متقابلتين عند الراس في نقطة بتنعدم عندها الكثافة الالكترونية يعني النقطة اللي في النص كثافة الالكترونات فيها ايه؟ صغيرة جدا عندي ده الاوربتال الاول بتزيد هنا احتمالية تواجد الالكترون المنطقة اللي في النص بتنعدم عندها الكثافة الالكترونية ده في اتجاه بي اكس الاوربتال الثاني في اتجاه عمودي اللي هو بي واي نفس الكلام بتزيد الاحتماليه على الاطراف. الاوربيتال الثالث في اتجاه عمودي عليهم اللي هو بي زد. ثلاث اتجاهات اكس واي زد ده شكل مين بقى؟ شكل الاوربيتال ايه؟ او شكل اوربيتالات بي، شكل المستوى الفرعي بي. المستوى الفرعي بي عباره عن كام اوربيتال؟ ثلاث اوربيتالات متعامده. اتجاه اكس، اتجاه واي، اتجاه زد. الثلاثه متعامدين اكس واي زد، ثلاث اوربيتالات متعامده، شكل المستوى الفرعي دي خمس اوربيتالات، الاف سبع اوربيتالات اشكالهم مش موجوده عندنا في المنهج السنه دي. طيب كده دينا فكره بسيطه عن اعداد الكم، ازاي بنوزع الالكترونات؟ نوزع الالكترونات بطريقتين، طريقه قاعده البناء التصاعدي ان انا بملى المستويات الاقل طاقه ثم المستويات الاعلى طاقه. طيب في قاعده تانية قاعده هوند، هوند قال لي ان لازم نوزع الالكترونات فرادي قبل ان يحدث لها عمليه في طريقة بسيطة لتوزيع الالكترونات نشوفها مع بعض لو نظمنا مع بعض كده إيه, إيه إزاي بنوزع الالكترونات معنا البناء التصاعدي بملى المستوى الفرعي الأقل طاقة ثم المستوى الفرعي الأعلى طاقة التوزيع بتاعي بيبدأ ب1S أقل المستويات الفرعية طاقة بعديها 2S واوصل كمان ل2b انا عندي كم مستوى فرعي اسمه s في الذره سبعه 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s السبعه دول موجودين في مستويات الطاقه المختلفه طيب بدايه الb 2b قصاد 3s في 3b بعد كده 4b بعديها 5B وبعمل دايماً القاعدة دي معايا 6B 7B بي. بي. يبقى أنا عندي 7 مستويات فرعية للS عندي 6 للB اكتشف العلماء إن المستوى الفرعي 4S أقل طاقة من المستوى الفرعي 3D أنا بملى المستويات الأقل طاقة وبعدين المستويات الأعلى طاقة 4S ثم 3D بعدها في 4D 5D 6D عندي الاف في اربعة اف وخمسة اف بص معايا كده انا بقم 1 اس في الاول ده اقل المستويات الفرعية طاقة بعديها دخلنا على تو اس اتمنى تو اس طب الاس بيشيل كم إلكترون اتنين اوصل معايا لتو بي ارجع ابدأ تاني تلاتة اس تلاتة بي اشتغل تاني اربعة اس تلاتة دي فور بي بداية خمسة وكمل بنفس النظام اللي قدامك دوت بتوزع الالكترونات مع ان في بعض الحالات الشاذه. نشوف قاعده البناء التصاعدي، تعالوا ناخد امثله. المثال الاول الصوديوم. عدده الذري كام يا شباب؟ 11. فاكرين زمان في المرحله الاعداديه اولى ثانوي كنا بنقول نواه موجب 11 بعد كده مستوى رئيسي اول في 2، الثاني في 8، الثالث في 1. دي طريقه قديمه خالص يا استاذ مش عاوزينها عاوزين نوزع بقاعده البناء التصاعدي هاملة مين في الاول خالص صوديوم 11 هاملة مين بقى 1s 1s يتحمل كام الكترون 2 بعد 1s اروح لمين 2S. 2s 2s يتحمل 2 الكترون خلص 2s اكمل على 2p 2p فيه 6 الكترون معايا خطواتنا كده واحده واحده 2 و2 4 و6 10 العدد اللي انا عندي كام؟ 11 بعد كده اخش على 3 اس فاضله الكترون واحد كده انا وزعت عنصر ايه؟ الصوديوم. عنصر الصوديوم واحد اس 2 2 اس 2 2 بي 6 اس 1. لو سالنا انا عاوز هنا عدد الكم الرئيسي عنده كام مستوى رئيسي؟ عاوز عدد الكم الثانوي عنده كام مستوى فرعي؟ عاوز عدد الاوربيتالات كلها اللي موجوده عندي. عاوز احسب كمان عدد الالكترونات في اخر مستوى رئيسي او اخر مستوى فرعي. دلوقتي احنا معانا اخر مستوى فرعي اسمه 3 اس. 3 اس ده لازم يتوفر في المستوى الثالث. ده المستوى الاول، المستوى الرئيسي الثاني، المستوى الرئيسي الثالث، يبقى عدد الكم الرئيسي عنده كام؟ 3. عدد كم ثانوي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، عنده أربعة ثانوي. عدد تلات أحسبها إزاي؟ الإس بيتحمل أوربيتال، الإس أوربيتال، البي ثلاثة، الإس أوربيتال، واحد اثنين وثلاثة خمسة وواحد ستة، يبقى بيحتوي ستة أوربيتال. طب عدد الإلكترونات في آخر مستوى رئيسي بكم إلكترون يا شباب؟ بإلكترون واحد. يبقى احنا شفنا كده مثال عنصر الصوديوم، وزعت الصوديوم على قاعده اسمها قاعده البناء الايه؟ التصاعدي، بملى المستويات الفرعيه الاقل طاقه ثم المستويات الاعلى طاقه. طيب لو سالني علم بنملى ليه اربعة اس قبل 3 دي؟ لان اربعة اس اقل طاقه من ايه؟ 3 دي. دي قاعده اسمها قاعده البناء التصاعدي، بنملى المستويات الاقل طاقه ثم المستويات الاعلى طاقه. طيب في قاعده تانية. اسمها قاعدة هوند قاعدة هند دي بتحتوي معانا على طريقة سهلة جدا اكتشافها العالم هوند كده العلماء كترو انا عاوز اقولهم تاني كلهم ما تحسبوهم كده في الباب الاول مجموعة علماء ما بين 18 ل 20 عالم لازم نرتب اوراقنا في البيت ونكتب كده ايه بعض المذكرات لنفسينا ان احنا نكتب العالم مثلا هوند عمل ايه سمر فيلد عمل ايه بور العلماء كل عالم ايه الفائده بتاعته في مجال علم الكيمياء بتاع بنيه الذره. العالم هوند وزع الالكترونات فراضي قبل ما يحصل لها عمليه ازدواج. هنشرح قاعده هوند وندي سؤال بقى اللي اتفقنا عليه من الحصه اللي فاتت ونشوف اتصالاتنا ونتعرف عليها. هوند قال لي عندي نيتروجين عدد ذري كام؟ سبعه. لما اجي اوزع تعالوا قبل ما نوزع بقاعده هوند نوزع بطريقه البناء التصاعدي. واحد اس شيال 2 الكترون 2 اكس معاه 2 الكترون 2 بي فاضل له 3 ما هو 2 و2 4 و3 7 الكترون خلي بالكم انا هنا بقول 1 اس 2 2 اس 2 2 بي كام 3 ده توزيع بناء تصاعدي طب نوزع حسب قاعده هونت 1 اس اوربيتال بيتشبع ب2 الكترون تمام بعد كده 2s 2 الكترون بعديها باين قدامنا 2p فيه كام 3 2p اتجاه اكس اتجاه واي اتجاه زد الكترون فين الثاني يجي جنبه قال لي لا وزع فراغي طب ليه اوزع فراغي قال لي عشان اقلل والغي التنافر اللي ممكن يحدث نتيجه عمليه الازدواج يعني 2 في اس 2 في 2s تلاتة في تو فردي فردي فردي، واحد اتنين ايه؟ تلاتة، والتلاتة غازلهم واحد، ما ينفعش أعمل واحد فوق، وآجي هنا في النص أعمله تحت. كده قللت من الاستقرار، لا استقرار الزر ناتج عندي بالشكل اللي قدامي ده. الإلكترونات كلها بتتوزع فرادي. طب لو حبيت أبص على ذرة الأكسجين تمانية. واحد اس اتنين، اتنين اس اتنين، وبعدين اتنين بي فاضل لها أربعة إلكترون. واحد اتنين تلاته فاضل الكترون ببتدي اعمل له عمليه ازدواج في اتنين بي اكس طب ليه ما يطلعش المستوى الثالث تلاته اس واحد كده انا ايه هرفع قدر الطاقه اللي موجود المفروض انا بقلل الطاقه لتوفير الطاقه ليه يا شباب؟ الطاقه اللي بتنشا عن عمليه الازدواج اقل من الطاقه اللازمه لنقله من مستوى رئيسي الى مستوى رئيسي ايه اخر يعني أنا لازم أشتغل بناء تصاعدي داخل قاعدة إيه؟ هوند. نشوف سؤالنا النهارده ونتعرف على أذكياء مصر كده، وسؤال مش صعب أبدًا. سؤال سهل. يقول لي إحسب العدد الذري. اللي بيكتب معايا السؤال هنقوله كده بالراحة. إحسب العدد الذري لعنصر آخر الكترون له يتحرك عكس عقارب الساعه في المستوى الفرعي 3 بي واي سؤال كده سؤال إيه نقول عليه من اسئله التفكير البسيط احسب عدد ذري، عاوز اعرف العدد الذري. عنصر اخر الكترون لي كان بيتحرك عكس عقارب الساعه، طبعا ده مع عقارب الساعه، ده عكس عقارب الساعه. في المستوى الفرعي 3 بي واي يبقى اخر الكترون موجود فين؟ في 3 بي واي بيتحرك مع عكس عقارب الساعه. يا ترى العدد الذري هيكون كام؟ اظن نسمع بقى اتصالاتكم ونتعرف على الطلبه اللي بتجاوب معانا لو في اجابه انا في انتظارها ونكمل مع بعض ونرجع للسؤال تاني السؤال هقوله بسرعة حساب للعدد الذري لعنصر آخر إلكترون ليه بيتحرك عكس عقارب الساعة هذا العنصر آخر إلكترون عكس عقارب الساعة في المستوى الفرعي ميم سري بي واي طيب قالت هوند دي قلنا ربنا سبحانه وتعالى خلقها هوند اكتشف إن الإلكترونات بتوزع فرادي قبل أن يحدث لها عملية إزدواج لما بيحصل لها فراضي وتوزيع فراضي ده بيقلل من قوه الايه؟ التنافر ويزود استقرار الذره. في توزيع تاني بس احنا لازم ناخد بالنا من حالات استقرار العنصر. مفروض ده جزء في الباب الخامس مرتبط بالتوزيع معانا في الباب الاول، يعني ده تبع الباب الاول. ايه هي حالات استقرار العنصر؟ حالات استقرار العنصر، ان العنصر يكون اخر مستوى فرعي فيه ايه نص مكتمل او مكتمل او فارغ تماما يعني لو انا وزعت لقيت العنصر انتهى إيه بالمستوى الفرعي دي هنلاقي إيه ممكن يبقى مستقر لو فاضي خالص زيرو او في الكترون لا يا استاذ في الكترون ده ايه مش مستقر طب في اتنين ابدا طب ثلاثه لا دي بيشيل لغايه كم الكترون يا شباب عاوز اسمع كده اه أو خمسه اوربيتال يعني كم الكترون؟ يعني عشرة يعني لو كان مليان بعشرة يبقى العنصر ده مستقر. لو الدي فيه خمسة الكترون يبقى العنصر ده مستقر. لو الدي فاضي خالص يبقى العنصر مستقر. لو انتهى العنصر بالبي امتى يبقى مستقر؟ تمام سته او ثلاثه او زيرو. يبقى حالات استقرار العنصر اما المستوى الفرع الاخير فارغ او نص مكتمل او مكتمل. ندي مثال. انا عندي ذره الحديد، عاوز اوزع ذره الحديد. ظهرت الحديد عددها الزلي ستة وعشرين الحديد FE العدد الزرلي بتاعنا بتاعه كم ستة وعشرين تعالوا نوزعه بناء تصاعدي اول حاجة واحد اس بيتشبع باتنين الكترون اثنين اس تشبع باتنين بعد اثنين اس تخش على مين ايوه اثنين بي في كام الكترون ستة بعد كده ثلاثة اس باتنين الكترون ثلاثة بي ستة إلكترون في استاذ إيه ده اللي بتقوله ده كله أنا عندي اتنين واثنين أربعة وستة عشرة واثنين اتناشر وستة تمنتاشر لسه بادري بعد كده أروح رايح لاربعة إس أدي له اتنين إلكترون أربعة إس شال 2 إلكترون أرجع أكمل تلاتة دي. الدي المفروض يشيل عشرة بس أنا عندي لغايه هنا عشرين إلكترون يبقى الدي فاضل له ستة إلكترون دي ذره اسمها ذره الحديد. أنا وزعت ذره الحديد دلوقتي. 1S2. 2S2. 2B6. 3S2. 3B6. 4S2. 3D6. طيب. الحديد ليه تكافؤين؟ كلنا عارفين إن في تكافؤ. FI موجب 2. ده تكافؤ ثنائي يسمى هادي دوز. يسمى إيه شباب؟ هادي دوز. الهادي دوز ده تكافؤ ثنائي هوزع. الحديد لما يفقد يفقد من اقل المستويات الفرعيه طاقه اللي هو 4s اوزعه 1s 2 2s 2 2p 6 الكترون 3s 2 3p 6 3d 6 فين 4s هو فقد 2 الكترون ده توزيع ايون الحديدوز ايون الحديد الايه الثنائي طب برده دي لسه فيه 6 ما وصلش لحافه الاستقرار لو بصيت كده للحديد الثلاثي اف اي -E موجب 3 يسمى حديديك ده حديد ثلاثي اوزع معاكم 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 الكترون 3 اس 2 3 بي 6 3 دي وصلت كام 5 الكترون وصلت لكام يا شباب 5 الكترون فقد اثنين من S. وفقد واحد منين؟ من الدي يبقى توزيع الذره توزيع ايون الحديدوز الحديد الثنائي توزيع ايون الحديديك الايون الثلاثي مين اكثر استقرار؟ هل ذره الحديد ولا الحديد الثنائي ولا الحديد الثلاثي؟ هنا D في خمسه الكترون يعني نص مكتمل هنا D في سته الكترون الدي في سته يبقى الأكثر استقرار هو أيون الحديد الثلاثي، أيون الحديديك ده الأكثر استقرار لأنه وصل لنص ايه امتلاء يبقى دلوقتي أنا عندي العنصر بيكون مستقر إذا كان المستوى الفرعي الأخير إما مكتمل أو نص مكتمل أو فارغ تماما في حالة تانية للتوزيع اللي هي التوزيع حسب أقرب غاز خامل هناخدها برضو النهاردة ونتعرف عليها إن شاء الله بس تعالوا بقى ايه نشوف السؤال بتاعنا ونحله تاني مع بعض لسه ده من السؤال الحلقه ده سؤال المفروض كنا نشارك بعض والناس تجاوبه طب ناخد فكرته ونتعرف عليه دلوقتي ال... قبل ما نبدا في التوزيع حسب اقرب غاز خامل تعالوا نشوف سؤالنا الجميل ده عباره عن ايه يقول لي احسب ايه العدد الذري لعنصر اخر الكترون ليه بيتحرك عكس عقارب الساعه في اي مكان في المستوى الفرعي 3 بي طيب 3 بي 3 بي ده ثلاثة أوربيتال 3 بي واحد في اتجاه إكس، واحد في اتجاه واي، واحد في اتجاه زد. السؤال بيقول لي إن آخر إلكترون عكس عقارب الساعة، فين بقى؟ 3 بي واي. يعني موجود تبع الواي هنا وعكس عقارب الساعة، حلو قوي يلا نتعرف على توزيعة الإلكترونات دلوقتي. اولا انا بوزع فردي حسب هوند المستوى الفرعي 3b x خد الكترون بعد كده الy ياخد الكترون بعد كده الz ياخد الكترون ازدواج في الاكس ارجع اعمل ازدواج فين في الواي في اه ده اخر الكترون انا وصلت كده لاخر الكترون عندي يبقى 3b في كام الكترون يبقى 3b 2 4 5 يعني 3b في كام 5 اوزع من الاول خالص واحد اس اتنين الكترون اتنين اس اتنين اتنين بي ستة تلاتة اس اتنين نبص كده مع بعض اتنين و اربعة و عشرة اتناشر خمسة ايه وخمسة. يبقى سبعتاشر اولا ده عنصر الكلور ده عدد الزلي كام سبعتاشر انا في السؤال مش عاوز اسمه انا لك ايه هو العدد الذري بتاعه طلع سبعتاشر الكترون لو نقولها تاني بسرعه كده انا بقول اخر الكترون عكس عقارب الساعه في 3 بي واي بيتحرك عكس عقارب الساعه انا لما بوزع بوزع حسب هونت بوزع فردي اولا وبعدين اعمل عمليه ازدواج لقيت ان اخر الكترون جه لغايه 3 بي واي 2 و2 4 و1 كام؟ 5 يبقى 3 بي عندي كام؟ 5 الكترون بوزع من الاول العدد الزايد بتاعي كده كام؟ 17 يبقى الكلور كان العنصر المطلوب يبقى اجابه السؤال دوت العدد الذري هنا كان كام شباب كان 17 هنتعرف دلوقتي على التوزيع حسب اقرب غاز خامل عشان اوزع باقرب غاز خامل لازم اكون حافظ الغازات الخامله ست غازات هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون ست غازات خامله بدايتها الهيليوم عدده الذري اثنين. انا هحفظ الغازات الخامله بأعدادها الذريه. نشوف مع بعض دلوقتي التوزيع حسب اقرب غاز خامل اوزعه ازاي واستخدمه ازاي وندي مجموعه من الاسئله وتدريبات على الباب الاول. الباب الاول خلص؟ اه كده خلص معانا الحمد لله. عندي الهيليوم اتش اي العدد الذري اثنين. بعد الهيليوم معانا النيون 10، الارجون 18، كريبتون 36، زينون 54، رادون 86، لو استخدمت اي عنصر من العناصر اللي قدامي دي وانا بستخدمها لازم يجي بعديها المستوى الفرعي اس. اي واحد منهم هيجي بعديه المستوى الفرعي ايه يا شباب؟ اس. الهيليوم يجي بعديه 2s على طول نيون 3s بعد كده 4s بعديها 5s بعديها 6s بعديها 7s ازاي بوزع حسب اقرب غاز خامل اختصار للاعداد الكبيره عنصر وليكن مثلا ايه س عدده الذري 55 عاوز اوزعه ادور على اقرب غاز خامل في العدد الذري لقينا مين الزينون عدده الذري كما يا شباب 54 لو استخدمت الزينون بيجي بعديه 6s يعني العنصر اللي كان عدده الذري 55 قلت انا ايه عندي الزينون 54 الكترون كده انا وزعت 54 الكترون اختصرتهم يجي بعديه 6s يحتوي على الكترون خلص توزيع العنصر 55 مباشر كده ما ده التوزيع حسب اقرب غاز خامل بيوفر لي وقت التوزيع عندي حديد اللي كنا موزعينه من شوية 26 نوزع مع بعض الحديد أقرب غاز خامل ليه الأرجن طالب بيقول لي 36 لا 36 أكبر منه أنا بدور على أقرب غاز وأقل منه في العدد الذري يبقى الارجون 18 بعد الارجون 18 بملمين 4S 4S ب2 18 و2 20 بعد 4S أبتدي أخش على 3D طب 3 دي 26 هنا وزعت 18 و2 يبقى دي 20 فاضل 6 الكترون يبقى توزيع الحديد حسب اقرب غاز خامل ارجون 18 4s2 3d6 طالب بيقول لي انا مش هكتبها كده هكتبها ارجون 18 3d واوقف واقفه اروح ادي 4s2 وارجع ادي 3d6 الكلام ده صح 100% وده صح تمام هنا الاس كان باثنين هنا الاس باثنين 3 دي بستة 3 دي بستة ارجون 18 كده وزعت عنصر ايه عنصر الحديد طيب من ضمن الاسئلة الجميلة في سؤال جميل جدا شوفوا مع بعض بيوضح لي التوزيع اللي معايا ويوضح لي العدد اللي بيبقى موجود فوق المستوى الفرعي شكله ايه السؤال بيقول لي ايه ما المقصود ب 3 بي اكس 1 ايه المقصود بكده؟ ايه المقصود ب 3 بي اكس 1؟ عشان اتعرف عليه انا عارف ان 3 ده رقم المستوى الرئيسي يعني ده ان ده رقم مستوى رئيسي اللي هو المستوى الكام؟ التالت كي ال ام ام ان ده رمز المستوى الرئيسي بي ده ال المستوى الفرعي مستوى الفرعي اللي موجود عندنا يبقى ده فرعي. الاكس ده الاتجاه. واحد ده عدد الالكترونات عدد الالكترونات انا هجاوب ازاي؟ طبعا ما المقصود ب 3 بي اكس 1؟ يعني ايه؟ يعني المستوى الفرعي بي مستوى الفرعي بي يوجد في المستوى الرئيسي الثالث في الاتجاه اكس ويحتوي على الكترون واحد تاني كده ان المستوى الفرعي بي المستوى الفرعي بي يوجد في المستوى الرئيسي رقم كام ثلاثة في الاتجاه اكس ويحتوي على الكترون واحد كده احنا اتعرفنا مع بعض على مبدا بناء تصاعدي عرفنا مبدا البناء التصاعدي بوزع الالكترونات للمستويات فرعيه اقل طاقه ثم مستويات اعلى عرفنا كمان قاعده هوند ان انا لازم اوزع فرادي قبل ان يحدث ازدواج لان ده افضل له من ناحيه الطاقه اقرب غاز خامل بجيب الغاز الخامل بحطه بشوف اقرب عدد ذري للعنصر من الغازات الخامله واكمل توزيع عادي كمان عرفنا حالات استقرار استقرار العنصر نتعرف على نقطه مهمه في حته حالات الاستقرار ما قلناهاش هنقولها دلوقتي توزيع الكتروني لبعض العناصر بيبقى شاذ في التوزيع غير التوزيع العادي زي ايه عنصر الكروم الكروم عدده الذري 24 عنصر النحاس العدد الذري بتاعه ايه العدد الذري 29 تعالوا نتعرفوا معايا على التوزيع الالكتروني لعنصر الكروم 24 24 دوت لما اجي اوزع معاكم دلوقتي 1s 2 الكترون 2s 2 2 بي 6 الكترون، 3 اس 2، أنا بملى المستوى الأقل طاقة. أطلع للمستوى الأعلى منه، أطلع للي بعده، للي بعده، بملى حسب الطاقة. 3 اس 2، بعد كده 3 بي في 6 الكترون. لغاية دلوقتي 18 الكترون، كله مع بعضه كام؟ 24 الكترون. بعد 3 بي دخلنا على 4 اس. 4 اس المفروض يشيل معايا كام الكترون؟ 2. بعد كده ندخل ل 3 دي أربعة الكترون. هل الكلام ده صح؟ ده اللي معروف وده حسب التوزيع اللي انا شرحته دلوقتي. 1 اس 2، 2 اس 2، 2 بي 6، 3 اس 2، 3 بي 6، 4 اس 2، 3 دي 4. 2 و 2، 4، و 6 10، 18 20 24 ده المفروض اللي يبقى موجود، لا ده ربنا سبحانه وتعالى خلى ايه؟ خلى الدي يستلف واحد من الاس، يبقى الاس واحد والدي كام؟ خمسه، ليه؟ عشان يبقى العنصر مستقر، عشان يوصل لحاله الاستقرار، شوفوا عظمه ربنا علينا، عنصر الكروم له استخدامات كتيره جدا في حياتنا زي ما هنعرف في الباب الخامس ان شاء الله، بيستخدم في طلاء المعادن، بيحمي المعادن، كمان عنصر الكروم مهم جدا وهم جدا لجسمنا في استخدامات كتيره جدا وبرضو عنصر الكروم زي ما قلت بيقاوم المعادن لانه بيقاوم ايه؟ بيقاوم التغيرات المختلفه وبيحمل المعادن من الصدى واستخداماته كتيره جدا فخلاه ربنا سبحانه وتعالى في حاله استقرار دايم يعني 3 دي 5 الكتروم اديه سلف من الاس واحد وصل لحاله ايه؟ حاله استقرار ما العنصر يبقى مستقر لما يكون المستوى الفرعي الاخير ايه؟ ايوه قولوا معايا كده مكتمل او نص مكتمل او فارغ تماما فهنا يقول لي ليه التوزيع الالكتروني لعنصر الكروم 24 هذا التوزيع شاذ بسبب ايه؟ بسبب ان المستوى الفرعي دي بيستلف الكترون من ال 4 اس ويوصل لحاله استقرار. العنصر اللي بعد كده عنصر النحاس عدد الذري 29 يا ريت نحفظهم باعدادهم الذريه الكروم 24 النحاس 29 عنصر كروم وعنصر النحاس استخداماته كتيرة جدا النحاس هوزع معاكم 1s2 بعد كده 2s2 بعديها 2p6 تمام 3s2 3p6 لغايه دلوقتي 18 الكترون انا بغش من اللي فوق خلي بالكم تمام وبعد كده 4s المفروض 2 و3d 9 سامع ناس بتقول لي لا يا استاذ تسعه ازاي ده دي في تسعه والاس في واحد مفيش استقرار هنا الدي هيستلف الكترون من الاس يبقى الاس واحد والدي كام عشره دي مكتمل والاس نص مكتمل يبقى العنصر ده مستقر يبقى ليه الكروم ليه النحاس توزيعه. التوزيع بتاعه من الالكتروني يشذ عن باقي العناصر حتى يصل الى حاله الايه الاستقرار علل اللي ما ياتي عنصر الكروم 24 عنصر النحاس 29 وعشرين لهم توزيع شاذ عن باقي العناصر طبعا لانها تصل الى حاله الايه؟ الاستقرار، اوعى تنسى ان انت لازم وانت بتجاوب تكتب معايا التوزيع، يعني احفظ العدد الذري؟ اه هحفظ العدد الذري لعنصر الكروم، وعنصر مين؟ النحاس، قلنا الكروم عدد ذري كام؟ 24، النحاس عدد ذري كام؟ 29، وصلت لحاله استقرار. بكده احنا الحمد لله النهارده الباب الاول خلص بكل متغيراته سواء محاولات العلماء الحصه اللي فاتت، النهارده زي ما قلت الجزء الثاني في الباب الأول عرفنا فيه أعداد الكم المختلفة الأربعة نتيجة اكتشاف ما يسمى بالنظرية الذرية الحديثة، لو أقولها ثاني مع نهاية حلقتنا النهارده إيه؟ عرفنا إن في مبدأ الطبيعة المزدوجة، مبدأ عدم التأكد، مبدأ المعادلة الموجية اللي عمله شرودنجر بناء على أفكار أربع علماء أيوة هما مين؟ بلانك أينشتاين دي براولي هيزنبرج من المعادلة الموجية قدرنا نحط أعداد الكم قدرنا نوزع الإلكترونات بناء تصاعدي شفنا قاعدة هوند كمان والتوزيع حسب أقرب غاز خامل وكمان عرفنا إيه حالات استقرار المادة. آه يا رب نكون قدرنا النهارده الحمد لله نوصل بيكم المعلومة كويسة إن شاء الله انتظرونا الحصة اللي جاية مهمة جدا معايا في الباب الثاني الجدول الدوري وتصنيف العناصر وخواص العناصر ويا رب بتوفيق لنا جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته